Підприємці вимагали відмінити касові апарати та привернути увагу до проблеми малого бізнесу. Про це розповів учасник мітингу Віталій Шаманський. Нагадаємо, з 2022 року набув чинності закон про обов'язкові касові апарати для підприємців, які є платниками єдиного податку 2-4 групи. «Побіг у нас буде відсюда. Автопробіг у нас буде звідси. Їдемо до автовокзалу, потім в бік площі Запорізької, це до Греблі. Там повертаємося і приїжджаємо сюди під офіс партії Слуга народа. Встановлення касових апаратів я більше або менше податків сплачувати не буду. Вона несе навантаження. Мені потрібно буде наймати бухгалтера. А в мене один магазин і я один. В мене немає грошей, аби отримувати бухгалтера. Як мінімум, потрібно сплачувати 8-10 тисяч. Якщо ми не відстоїмо і не приймуть наш закон, то половина підприємців закриються і перестануть сплачувати гроші в бюджет. Микропредприниматели у нас сейчас, те, которые работают до мільйона гривень. Мікропідприємці наразі в нас працюють до мільйона гривень. Це оборот, не чистий заробіток. І поставити касові апарати з нагрузкою, прораховано нашими спеціалістами. Нагрузка на одного підприємця буде складати близько 100 тисяч гривень на рік. Взяти їх з обороту – це означає лишити себе заробітку. Це буде скорочення робочих місць, тому що утримати і цей касовий апарат, і працівника мені буде дуже складно. У мене книжковий магазин.